Els dinamitzadors que tenim al Puntic de la Florida venen d'un projecte que teniam formatiu, a càrrega ja fe plan era un projecte adreçat a joves del territori que no estiguessin donant a terme una formació ni que estiguessin treballant. Aleshores, des de, de l'entitat se'ls oferia la possibilitat de formar-los en dinamitzadors de punt TIC. Creiem que és important per dinamitzar el territori que, que ho faci gent del mateix territori, no? que tingui una sensibilitat especial, que conegui la realitat i que de mateix siguin, siguin persones referenciades pels veïns i les veïnes. És es que la gent arriba aquí amb disol·lusió, perquè a vegades Fa tres mesos, quatre mesos, cinc mesos que volen fer un tràmit i no arribar. I bueno, quan venim aquí nosaltres pues, procurarem que surtin d'aquí amb molta felicitat. Intentem donar una, un servei. Aquí m'offrecen eh, per a buscar cita previa, más o menos com no sé mucho con el mòbil, de mover-me amb de la cita previa. I ells sempre m'ajudan, sempre me, me, me vull contenta porque sempre me busquen una manera de, de ver com puedo coger mi cita y todo eso. Hoy vamos a aprender a cómo comprobar en Google Chrome que nuestras contraseñas no han sido vulneradas. Aquí en aquel barrio no hay gran, o que la mayoría están jubilados y no saben mucho los datos del móvil, y nosotros lo que procuramos dar es un servicio, bueno, es una formación para que puedan utilizar al teléfono i perquè puguin tenir en compte les eines de Google. De cara a aquest 2023 tenim des de l'entitat la creació d'un puntic itinerant. Estem encara per definir la forma material que tindrà, però la idea és un puntic que vagi rotant per diferents indrets de la ciutat d'Hospitalet amb una permanència d'un mes en cada ubicació.